Α, oh, τι συγραμμένος πίνακας, άναψαν τώρα Σκράτς, έγινε τίποτα πάνω, να ακούς, Scratch. Σοβαρά τώρα, αυτός θέει που υπερφορτώθηκε το κύκλωμα <laughs> Πάω να δω τι κάνει Τίκλωμα, ναι. Μα αν κοπεί το ρεύμα για ώρες όλα τα παγότα θα λιώσουν και δεν μπορώ να τα αφήσω να λιώσουν oh, Καλό επιχείρημα. Βάλε έξτρα τρούφα στο δικό μου ε, Είναι τόσο όμορφο που σχεδόν δεν αντέχω να το φάω Βέβαια είπα σχεδόν Όνειρο Αλλά... oh, ναι. <laughs> Η μπανανόπλουδα υπερβολή, αλλά τώρα που το ειδιδά... Α, wow. ah, ναι, δικαίως θεωρείται κλασικό. Ε, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Πράγματι, δεν ήξερα ότι αυτή η πόρτα είχε κλειδαριά. Κάνε πέρα, μου. Το έχω. <ΣΣΣ> λοιπόν, καλά ένα πάθοπου. Ήρωθετώ φιλετικά στερεότυπα. Ζήτω συγγνώμη. Μόλι, δεν έχουμε κλειδί για την πόρτα. <ΣΣΣ> Πρέπει να φέρει βοήθεια. Κανένα πρόβλημα. Έρχομαι να το λέω γιατί μερικέ φορέ συμβαίνει να αφαιρείς Όρίστε! Ωρίστε! Μόνο μια στιγμή να καταλάβω. Παρακολουθούμε παρέλαση γατών. Ναι! Αξιολάτρευτε έννοιε. Μόλι! Θα φέρεις τη σκούπα! Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά πρόκειται για αποστολή διάσωση και εγώ είμαι η ηρωήδα. Οugh! Θέλω μια κάρτα. Όχι, μια μάσκα, Όχι, και τα δύο. Όχι, μια ναι. ναι. Συγκεντρώσου! Θα την επαναφέρω στην τάξη. Δεν είσαι καλύτερο από εκείνη. Βλέπω τη σοκολάτα στη σου, κύριε. Ελέγχω τα φώτα. Δέκτον. Εντάξει, πώ θα ξεκλειδώσουμε την πόρτα Έχουμε πάρα πολλέ επιλόγες Μπορούμε να πάρουμε ένα τσεκούλι και να τη σπάσουμε Μπορούμε να τα μια μπουλντόζα Ή αλλιώ μπορούμε για πιο γρήγορα να πάρουμε ένα σορτή κράνι Τι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την αξία τη φωτιά. η, η υπέρο Εμβαίνετε από τεχνητές βόμβες πράουνες. Καλύτερες κάποιες αλυθινές πράουνες.